السلام عليكم تبارك الله عليكم أهلا وسهلا المشاهدات المشاهدين تبارك الله عليكم آه هنا غادي نعطيو واحد الطلة واحد النظرة بانوراما يعني بانوراميك من الجبل ديال آه <hesitation> حدا, حدا بالضبط منتزه الصنوبر يعني فوق حي السلام هذ الجبال كلهم تابعين سيدي معافى. اذا هنا واحد النظره شامله الوجده مع الغروب شوفوا معايا مزيان اذا غادي نبقاو نتبعوها يعني واحد يدي نظره كامله على وجده هنا هذا الحي اللي هنا حدانا هو حي يعني تابع الحي السلام حي السلام طبعا في طريق الجامعه والله يعني ملي نطلعوا من المحله نخرجوا في حي السلام نطلعوا للجبل نخرجوا في حي السلام وهنا غتلقاو هذا الحي هذا اللوتيسمو يعني اللي تابعه حي السلام ونمشيو بشويه لاحظوا معايا ان هنا غيبان لنا فوالا تبان لنا هذيك اللي كتشوفوا خضراء استيغا اذا تما غتشوفوا انه العرفان يعني بوليكلينيك العرفان وتما حداها ثم ايكول بغيفي، <تصفيق> فوالا، ونشوفو هنايا مع, مع هاد الركاد إذا زدنا معاها نيشان نيشان غتبان لنا، كيبان لنا بالضبط شاعلين في حي الحكمة و الجامعة، هذاك الحي الجامعي، بالضبط الحي الجامعي، كيبان في دوك الأشجار في ديك الغابة هاديك، الحي الجامعي. فوالا وحي الحكمه ما شتا لي شتا و او شتا كشافيك هدوء او كيفان هدلكم شيء هين الجامعي هين جامعي و هدى ه هو ه الحي الجامعي هو هذا مسجد هنا في حين حكمة اوتيسمو اوتيسمو الحكمة تزيد الحكمة باغدون ويبانو لنا جمال سيدي معافى ونزيدو بالضبط لاباء اوفو- اوفو- اوفو- اوفو- لك تاني كاع كتسمع هداك حين بكاي وحداه بالضبط السكن أو السكن كيبان بيض راه السكن راه السكن وراه كاين النجد إذا النجد كاين مقسوم على أربعة النجد ربعة، النجد ثلاثة، النجد ربعة يعني الفوق هي والنجد ثلاثة حداه من لهيتة وحدة سيدي يحيى، والنجد جوج لهنا، والنجد واحد إذا مورا هذا في اتجاه ديال الباطيمات بالضبط تقول لي باتيمون وراهم تمشيو يعني نيشان نلقاو النجد جوج، إذا والنجد واحد حتى للطريق يعني شاد على. يصير يمشي لجيدريان وكاين حي المستقبل اولا زياده المستقبل فوالا الطرف اوفون كيتسمى هذاك حي اودار وكيبان لكم السكن السكن لا قاعد بيض بيض كيتسمى حي اودار وتحت منو الفتح فوالا ونهوض اللازاري اذن ولا يا كاين ثانويه عبد الله قنون لهنا قاعد لهنا حدا حدا رايان ريان رايان هذا كيتسمى حي الزيتون أو لا لوطيسمون الزيتون هداكشي كله كان أشجار تابعين لسيدي يحيى كيتسقاو من سيدي يحيى هذا في التمانينات فوالا ونمشيو نيشان نيشان نيشان غنلقاو بيان سير إلا مشينا نطرف طرف طرف هذيك لاركاد اللي غادية من هنايا بالضبط غادية من هنا ودايرة لسيدي يحيى غادية حتى لحيز أو أولا فوالا طريق تويست غادية هكايلا تبعنا طريق تويست إذن كنمشاو لرومبوا من هنايا ندورو اسيدي نمشيو لحي بوشطات هاه ماشي بوشطات ديال يعني عندنا بوشطات في العيون كاينة وكاينة بوشطات هنا في وجدة التعا- وحدة التعاونية ديال الحليب بيان سيور لازاري اتسيتيغا ووداها إذا مشينا ليه ليه ليه دائمًا دائمًا دايمن, دايمن, دايمن, دايمن نمشيو الطرف الطرف الطرف لاروكاد غا نخرج اسيدي ف- في فواديسلي في في لي هو يمشي بالضبط أيضا مع الطريق يعني نتلاقاو مع طريق الحدود أو لا ما يسمى طريق مغنيه كاين لا بيسين كاين لا قبل لا بيسين كاينه تب تو فهاد الاتجاه الطرف ولايني او فون او فون او معايا تالي كاع ديال وجده لا كاين لا بيسين كاندورو كبيره بين سيغو يعني وكنضورو وكنضورو ندورون دورون دورو حدا الوجده دونك اللي بغى يدي نظره شامله يعني على يعني على البلايص البعاد إذا مشينا في هذا الاتجاه غنلقاو طريق العونية بالضبط كاين عبد المؤمن تانويات عبد المؤمن وراه كاين اوتوماتيكمون يعني <hesitation> أه كاين باب سيدي عبد الوهاب وفي الوسط لهنا شوية غتلقاو الفارابي بيان سور لهنا هاد, هاد الديور هادو اللي كتشوفو هنا دوك البيض, البيض والخضر الخضر سكن عسكري كيتسمى السكن ديال العسكر يعني كيشريو فيه الناس سكن ولكن كيتسمى السكن العسكري والمحله هي بالضبط هو ما يسمى بلاصه هذيك كت كتسمى الرمود والمحله وراها الرمود ها هي ثم هذاك السكن الاقتصادي الا مشينا بالضبط الا مشينا بالضبط له غادي نبقاو التينيس اذا لاحظوا معايا هذاك هذاك الباطمه الكبيره هي خال... ديال ديال لاكار وطيمه الكبيره هذيك هي الكبيره وجدة كاع ديال لغار. فيها يا حبيبي أه... الله اعلم واش 14 واش 15 ايطاج يعني 15 ايطاج اولا 14 ايطاج مانيش عقل ولكن مهم 14 او 15 تبارك الله ما شاء الله وكتشوفوا هذاك الشارع هذاك اللي غادي بيان المرجان كتشوفوه مدوراه ندوي المرجان شد عليها نيشان وغادي كيمشي المرجان وكيخرج بيان سير لا روكاد ديال اوتوماتيكمو لا روكاد عارها لا تبعين تابعينها الضواوي الضواوي الضواوي كيفاش كتخرج في طريق جراد <تصفيق> هنا هنايا الله أكبر كبير والحمد لله كثير سبحان الله ركبت معاصي الله أكبر سمعوا الآذان ما شاء الله في ما شاء الله تبارك الله تقبل الله من الجميع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 الله لا اله الله وحده لا شريك الا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا اللهم رب هذه الدعوة الدم والصلاة القائمة هدي محمد محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اذا تقبل الله من الجميع قلنا من هي كاين في لجن النقاديب وكاين من هز جهة هادي كاين هز جهة وكاين بن آه، خيران وكاين قاده حسين وكاين طريق الجرادة وكاين فيلاج النيلو ها آه، قديم هذا وكاين عمر البوليس وكاين درافيف وكاين المحرشي وكاين الجرف يا نشوفو هاي القدام حدا ادق الله يحفظكم جميعا الله يستركم ها آه. وخا مدكرناش جميع الاحياء يا دون ان ننسى هنا في الوسط ملبركلهيه كيتسمى هداك رو طايرت طريق لازاري و وطريق سور و طريق و هاد الناس هادو تبارك الله عليهم الله يحفظهم هادو هما الركيزة ديال وجدة هادو هما اللوالة غرموندمون قدام يعني بلا يعني هداك اللي كيتسمى بيان سور سونطر دفيل هداك اه اذن هنا إلا مشينا زدنا هكذا غادي نبقاو اوتوماتيكمون مو سور و طريق سيدي يحيى اه و تما شاد الزيتون و تما كذلك كاين ما يسمى بالحبوس تاع هي قديمه حبوس اذا فواقيغ الاندلس كاينين غير هنا حدا الجامعه فواقيغ الاندلس سيدو فيلاج جديد إذن هذو هذو تاع يعني تكونو هذي بزاف ورا يعني في الثمانينات كانوا ديجا بداو يتقمنو هذه الاحياء هذو كاين حي القدس مشهور حدا الجامعه بالضبط لا ننسى فيلاج الطوبه يعني في اتجاه دوك ديال الاضواء بزاف فيلاج الطوبه وكذلك يعني آه في لغقولوس اذا هادو وباب وبودير بيان سور بودير كاين حتى هو بيان سور من باب سيتعبدوهاب اللي تلقاو بودير وبيان سور تما نمشيو طريق العبنيه زيدو اذا كاينين هنا الاحياء يعني ما غاديش كاع كلشي الأحياء ولكن هكذا يعني ديوم دراسامه على وجده على كيفاش دايره من النظره ديال يعني بانوراما يعني مع المغرب بيان سور او قبل المغرب ومع المغرب وبعد المغرب شكرا بارك الله عليكم الله يحفظكم الله يستركم الله يعاونكم